1947 میں قائد اعظم نے پاکستان کی بنیاد رکھی وہ خراب ایمبولنس میں وفات پا گئے 1947 میں امیر الدین نے پاکستان کا قومی پرچم کیا اور 2019 میں ان کے بے قصور پوتے نے 20 ماہ ناب ٹارچر سیل میں کاٹے 1906 کو نواب محسن الملک نے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی اور 1960 میں ان کے سے حسن ناصر کو جنرل ایوب خان نے اذیتیں دے دے کر مار دیا 1921 میں حسرت موہانی لیگ کے تیرہ صدر بنے اور دہشت گرد انیس سو اڑتالیس میں محترمہ فاطمہ جنا نے آزادی کشمیر کے لیے فنڈز دیے اور انیس سو چونسٹھ میں ان کو قدار قرار دے دیا گیا انیس سو میں احمد نے قومی ترانے کی دھن مرتب کی اور انیس سو انہتر میں ان کو اور بیگم رانا لیاقت علی خان نے ویمن نیشنل گارڈس کی بنیاد رکھی اور انیس سو میں ان کو توائف اور غدار کہا گیا انیس سو چالیس میں فضل حق نے قراردار پاکستان پیش کی اور وہ انیس سو چون میں غدار قرار پائے انیس سو کو شہنواز بھٹو نے جونا گڑھ کا پاکستان سے الحاق کروایا اور انیس سو ان کے بیٹے کو پھانسی اور بعد میں ان کی پوتی اور پوتوں کو قتل کر دیا گیا انیس سو میں کے ایچ خوشید نے الہاق کشمیر کے لیے جد جہد کی انیس سو پینسٹھ میں ان کو سڑک پر گھسیٹا گیا اور جیل میں ڈالا گیا انیس سو کو لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیراعظم منتخب ہوئے اور انیس سو کو وہ بے دردی سے قتل ہوئے ان کی انکوائری رپورٹ جل گئی۔ 1947 کو قیام پاکستان کے بعد ناظم الدین لیگ کے پہلے صدر بنے اور 1964 میں وہ غدار قرار پائے۔ 1947 کو سردار ابراہیم نے الہاق پاکستان کی مہم چلائی 2009 میں ان کے بیٹے غدار قرار پائے۔ 1943 میں جی ایم سید نے قرارداد لاہور سند اسمبلی میں پیش کی۔ 1948 میں وہ بھی غدار قرار پائے۔ 1940 میں بیگم سلمہ تصدق نے لیگ کے لیے مہم چلائی۔ انیس ساٹھ میں صدر ایوب خان نے ان کو کرپٹ قرار دے کر نااہل کر دیا 1946 میں الدین نے مسلم گارڈز کے چھیاس اپنا آبائی گھر مختص کیا 1960 کو جنرل خان نے ان کو کرپٹ قرار سوٹ دیا چھیاس میں حسین سہروری شہید نے مسلم گارڈس کے لیے تربیت سینٹر بنایا انیس ساٹھ کو شہید غدار قرار پائے انیس میں والئی کلاد احمد یار نے قائد کو سونے اور چاندی میں تول دیا تھا 2006 میں ان کے پوتے کو اپنی جان بچانے کے لیے اپنا ملک چھوڑنا پڑا۔ 1933 میں چوہدری رحمت علی نے پاکستان کا نام رکھا۔ 1951 میں ان کا سامان ضبط کر کے ان کو جلاوطن کر دیا گیا۔ 1943 کو قاضی عیسیٰ نے بلوچستان مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ ہماری نسل کو اسکول میں پڑھایا گیا کہ وہ قاضی عیسیٰ قائد اعظم کے ساتھی اور قومی ہیرو تھے۔ اور ان کی کوششوں سے ہی بلوچستان پاکستان میں شامل ہوا۔ دو انیس میں ان کے بیٹے کو ملک کے لیے خطرہ قرار دے دیا گیا 2020 بیس میں ان کے بیٹے کی دشمنی میں قاضی عیسیٰ بھی غدار قرار پائے پہلے ڈاکٹر عبد القدیر خان ہمارے قومی ہیرو تھے 2004 چار میں ایک ڈکٹیٹر نے قوم کے بہترین قومی مفاد میں اس قومی ہیرو سے قومی نشریاتی چینل پر معافی منگوائی